ہیلو السلام علیکم ورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے جی ہاں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چھولے کا پلاؤ وائٹ چھولے کا اسپائسی پلاؤ بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چلیے جی ہاں ریسپی سٹارٹ کرنے سے تو چلیے اس لیے میں نے چو اور چاول لے لیے تھے چولے بوائل کر لیے تھے پہلے میں نے اس کو چولے بوائل کر کے اچھا میں نے ایک کنی پہ اتار لیے تھے اور میں نے لے لیے تھے آدھا کلو سے زیادہ چاول آدھا کلو سے زیادہ ہمارے چاول ہیں اور میں نے لے لیے لونگ اور الائچی لونگ اور کالی مرچی کے چند دانے اور یہ میں نے لے لیے ہری مرچ کا پاؤڈر ہری مرچی کا پاؤڈر ہے یہ اور زیرہ لے لیا میں نے ایک کھانے کا چمچ نمک لے لیا ہسبِ ضرورت ادرک का पेस्ट एक खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट दो खाने के चम्मच अच्छा दालचीनी है इसमें दो तीन टुकड़े और बड़ी इलायची है तीन अदद अच्छा चार खाने के चम्मच इसमें धही ले लिया है और एक दरमियानी پیاز لے لیے اچھا یہ اینف ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم ایک پتیلی لے لیں گے اچھا میں نے چاول کو دھوئے نہیں ہے چاول ایسے ہی ہیں اس کو دھونے کے بعد اس کو بھگو دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے چاول بھگو دیں گے اچھا آپ کے اچھا آپ کے چاول کون سے وہ مجھے نہیں پتا جو میرے چاول ہیں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں بھگا دوں گی آدھے گھنٹے کے بھگانے کے بعد تو چلیے ریسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پتیلی لے لی پتیلی کے اندر ڈال لیا ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز سنہری کر لیں گے اچھا تیل کڑکڑانے پہ پیاز ڈالیں گے میرا تیل ٹھنڈا تھا تو میں نے اسی میں پیاز ڈال دیے تیل تھوڑا کڑکڑ کڑ آ جائے تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر پیاز ہم ایڈ کر دیں گے پیاز کے ساتھ ہی میں اس کے اندر گرم مسالہ ڈال دوں گی جو میرے پاس لانگ الائچی اور لانگ الائچی کالی مرچ اچھا بڑی الائچی ہے لونگ الائچی کالی مرچ اور اس میں دال چینی دال چینی کے چند ٹکڑے لے لیے تھے میں نے اور اس کے اندر زیرہ ایڈ کر دیں گے زیرہ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ہم بھول لیں گے کہ اس کے آئل کے اندر اس کا فلیور آ گرم مسالے کا فلیور اچھی طریقے سے آئل کے اندر آ اور یہ بہت ہی مزیدار پلاؤ ہے ضرور ٹرائی کریے گا اور ضرور ریویو دیئے گا کہ آپ کا پلاؤ کیسے بنا اچھا یہ میں نے ادرک کا پیسٹ اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم لہسن پیسٹ اس کے اندر ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے کہ ادرک اور لہسن براؤن ہو جائیں اس کے اندر کچے کچی ہی سی نہ ہے اس کے اندر براؤن ہو جائیں بہت ایزی ہے آپ اگر یہ پوری ریسپی کو فالو کریں گے تو بہت ہی آپ کو زبردست آپ کے گھر میں چھولے کا پلاؤ تیار ہوگا تو اس کے اندر اب ہم ڈال دیں گے ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے کہ اس کا کچا اچھا پن نکل جائے اچھا اس کے اندر ہم دہی ڈال دیں گے دہی میں نے چار کھانے کا چمچ لے لیا تھا اس کو میں اس طریقے سے فولڈر کے مدد سے بیٹ کر کے پھینٹ کے اس طریقے سے ہم اس کے اندر دہی ایڈ کر دیں گے دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ہری مرچوں کا جو پاؤڈر ہے میں نے ہری مرچوں کو سکھا لیا ہے سکھانے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا کے اس کو رکھ لیا ہے اور وہ ایڈ کر دیں اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اچھا آپ اگر ایک کپ پانی میں پہلے اس کو بوائل کر لیں اور وہ پانی بھی اس کے اندر ڈال دیں تو یہ بہت زبردست اس کا چھولو کا ہی ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر اچھا میرے چھولے بوائل ہوئے ہوئے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے میں اس کو ایسے ہی ڈال دوں ایز اٹ از ڈال دوں اچھا نمک ایڈ کر دیا اس کے اندر اس کے اندر ہری مرچی کا پاؤڈر ایڈ کر دیا اور اس کے اندر. اچھا اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد اس کے اندر جب یہ آئل چھوڑ دے مسالہ آئل چھوڑ دے تو اس کو اور اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم چاول ایڈ کر دیں گے چاول میرے پاس بھگوئے ہوئے ہیں میں نے بھگو کے رکھے تھے چاول تو اس کے اندر ہم چاول ایڈ کر دیں گے اور ایک گلاس جتنے آپ کے چاول آپ ہسبے ضرورت لینا چاہیں آپ کی فیملی کے حساب سے تو اس حساب سے چاول لے لیں اچھا چاول سے ایک انچ پانی اوپر ہونا چاہیے آپ کے جو پلاؤ ہے نا پلاؤ ہے چاول ہے کوئی بھی آپ اگر دم دے رہے ہیں نا کسی چیز کو چاول سے جو چاول آپ ڈالیں گے اس سے ایک یا ڈیڑھ انچ پانی اوپر ہونا چاہیے کہ آپ کے چاول اچھی طریقے سے رائز ہو کے اوپر آئے تو میں اس کے اندر اپنے حساب سے جو میرا جگ ہے تو میں اس کو ہاف جگ اس کے اندر پانی ڈالوں گی اپنے اندازے سے ڈالوں گی تو وہ ہاف جگ پانی ہوگا تو آپ اپنے اندازے سے ڈالیے گا کہ ڈیڑھ انچ آپ دیکھیے گا چاول میں پانی کے ڈیڑھ انچ جو نا ایک انچ یا ڈیڑھ انچ پانی اوپر رہے چاولوں سے تو آپ کے اچھے چاول بھی اچھے رائز ہوں گے اور چاول بھی خوب کھل کے اوپر آئیں گے تو چلیے اب میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا اب میں اس کو دم دے دوں گی دم دینے کے بعد یہ میری مزیدار چھولے کا پلاؤ ریڈی ہے اور آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے ضرور ریویو دیئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی میں ایک نئی ویڈیو کے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنی بہت ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ